Ei, hola! Ara que fa poc temps que s'ha estrenat el nou canal Super3, he pensat que seria un bon moment per recordar les cançons més mítiques de les sèries de dibuixos animats en català. I també per explicar-ne algunes interioritats sorprenents. El primer gran èxit de les sèries de dibuixos animats en català va ser el Doctor Slum, que es va començar a emetre el 1987 ja està aquí, ja arriba a l'olè tinti-tintin-tintin-tiqui-tiqui-tintin-tentem tinti-tintin-tin-tintin atxant-o oh, que ve Qui canta el tema inicial és la Mari Carme Ross. En aquell moment aquells que cantaven les cançons dels dibuixos animats eren els mateixos que cantaven els espots publicitaris. Aquí teniu la Mari Carme Ross a l’anúncia de la Lletram. Hola, què tal? Soc la vaca em diuen pasteuritzada L'Ameri Carme Ross recorda així com va anar la gravació de les dues cançons de l'eràlia, la del principi i la del final, que també la cantava ella. Vam gravar sí. gairebé junt, crec que vam gravar les, aquestes coses molt, molt, ah, molt, ah, molt en pocs dies. dies. L'Ameri Carme Ross tenia una cosa en comú amb la cantant de la versió japonesa. Mm. I és que les dues es van fer famoses de ben joves. La cantant japonesa es va donar a conèixer com a il·lustradora i la Maria Carme Ross com a cantant després de guanyar un concurs de la televisió juntament amb la seva germana. El 1991 es va estrenar un nou espai infantil que es va anomenar Super 3 en el qual es passaven vídeos breus de producció pròpia entre les diferents sèries de dibuixos animats. I una curiositat, li van posar Club Super 3 perquè Super 3 era l'heroi en forma de mà que lluitava contra el dolent. La sèrie de Bola de Drac, que s'havia estrenat un any abans, va ser un autèntic boom, que va fer disparar el nombre de socis del Club Super 3. I de fet, el Club Super 3, que repartia carnets com aquest, es va convertir en l'associació infantil amb més afiliats de tota Europa. El tema inicial de Bola de Drac, el canta Jordi Vila, que en aquell moment es guanyava la vida com a cantant professional, tot i que després també va fer de doblador en un misteri, és un gran secret. Anem a agafar l'ola del drac. I en Jordi Vila, en una entrevista, va revelar... Bueno, en va arribar, van fer proves, eh, van fer proves, com diguessin com un càsting, mm. i, i van decidir de seguida que ho gravés, que fos jo qui i gravés aquest tema. La veritat és que no era un tema senzill de cantar, perquè era un dels més canyers de l'època. També va ajudar el fet que el cantant de la versió japonesa, que aleshores tenia 20 anys i era la primera cançó que gravava, somiava ser un famós cantant de rock. Mm. En una altra entrevista, en Jordi Vila va revelar que el dia que van gravar el tema inicial de Bola de Drac va ser una mica peculiar, perquè... Va ser un estudi que no estava preparat per gravar músiques i aleshores doncs no tenien ni casc. Oh-oh! Uh el 1992, el Club Super3 es va animar a fer una cosa que no s'havia fet mai. Van treure un disc, el clubí Faximàtic, amb les cançons més populars dels dibuixos animats del moment, entre les quals hi havia la cançó del Doctor Slum i també de Bola de Drac. Els promotors del disc es van animar a fer-lo pels milers de peticions que rebien per carta i també per trucada telefònica en què els nens els demanaven les cançons dels dibuixos animats. I ho van encertar, perquè en només dues setmanes se'n van vendre 30.000 còpies. Al 1994 es va començar a emetre una altra sèrie mítica del Club Super 3, que no és altra que... d'Oraima. I una curiositat, es va vendre Doraemon com uns dibuixos japonesos no violents. Això s'explica perquè el Dr. Slum i Bola de Drac, que precisament eren obra del mateix dibuixant, tenien molt èxit entre els nens, però alhora eren molt criticats per uns adults que els consideraven uns dibuixos violents i sexistes. I és en aquest moment quan els dobladors comencen a cantar les cançons dels dibuixos animats que doblaven. I, de fet, la cançó del Doraemon, qui la canta és la Orra, que en aquell moment és qui donava veu al personatge de Doraemon. La que recordaré sempre és la frase de, de... Això és el casquet volador. Això no passava, però, en la versió original, en la versió japonesa, ja que qui cantava el tema inicial era una famosa cantant de pop, que no era la dobledora. I una cosa que m'ha fet molta gràcia, quan en català fa Tu sempre guanyes Doraemon Ai, que no puc parar. Si haguéssim fet una traducció literal de la versió en japonès, la cançó hauria de dir T'estimo moltíssim Doraemon. No devia acabar de convèncer aquell que va traduir la cançó. Com que el primer disc, amb les cançons dels dibuixos animats, havia funcionat tan bé, la gent del Club Super3 es van animar a treure'n un segon, que va sortir al mercat al 1994. Aquest el van titular Clubitresi Sentimil. Aquest nom tan peculiar prové que aquell any s'havia arribat a la xifra de 300.000 socis. Per aquest disc, però, es va introduir una novetat. Algunes de les cançons del disc no les cantaven els cantants de sempre, sinó que les interpretaven un cor infantil. Els promotors del disc amb això volien aconseguir que els nens que compressin el disc també cantessin les cançons. Yeah. L'any 2001 s'obre el Canal K3, que més del Club Super3, que oferia programació infantil, hi havia el programa de 3XL.net, que anava dedicat als adolescents. Una de les primeres sèries que es van estrenar en el 3XL va ser Xinxan. La, la, la, la que va ser un autèntic fenomen de masses. Quan es tracta aquí Com va explicar la Verònica Calafell, que precisament era la primera traducció que feia per la televisió... Clar, al cap de dos o tres mesos, a l'estrena, poc temps va passar que els nens anaven cantant pel carrer, la cançó de xinxant, i anaven fent colet-colet, i sortia a la tele, i hi havia debats de si allò era bo, era dolent, i dius, mare de veu, què està passant, no? I té tota la raó, perquè molta gent es va queixar i es va armar un bon sidral. Si fins i tot hi va haver d'intervenir, el Consell Audiovisual de Catalunya... I al final es va decidir endarrerir l'hora d'emissió. El tema inicial de shin el canta la Cristina Mauri, que era la dobladora del personatge de shin M'agradaria trobar-me que ella noia és capaç de dir-li alguna cosa. Aquest cop també era així en la versió original en japonès. La cançó de shin va tenir tant èxit que fins i tot se'n va fer una versió dance. Amb aquest cd, el programa de 3XL volia incorporar el català a la música electrònica. I la veritat és que va resultar una bona pensada, perquè en menys d'un mes se'n van vendre més de 50.000 còpies. Una barbaritat per l'època. Una altra sèrie de dibuixos animats que va tenir força èxit va ser Slendank, que es va estrenar el 2004. En la versió japonesa, qui canta el tema inicial és una banda de rock del Japó que precisament es va fer famosa quan una de les seves cançons va ser escollida com a tema inicial de la sèrie. En canvi, en la versió catalana qui canta el tema inicial és en Marc Zani, que era qui doblava el personatge principal. En <laughs> aquest dia tan radiant començo a córrer per la ciutat. El teu suport és molt important per mi. Ja Hi va haver qui va fer broma perquè Marc Zani és sobretot conegut per ser el doblador de Son Goku de bola de drac. Come, come, come! Per això, Marc Zani és un dels dobladors més populars. Quan en una entrevista li van preguntar per anècdotes amb fans va respondre: "Hem signat els llocs més inverosímils. Mm, però molt inverosímils. O no és que et venien i em veien que tu formes part de la, de la meva vida no? I això és tot. Si heu arribat fins aquí del vídeo, moltes gràcies. I si heu trobat a faltar alguna cançó, deixeu en els comentaris, que estaré encantada de llegir-vos. Us deixo aquí dalt l'enllaç a un vídeo que vaig gravar en què comento les cançons de l'estiu de TV3 i explico algunes curiositats. Vinga, a reveure!